Миколаївщину вкотре масовно обстріляли російські війська, влучили в об'єкти військової та цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені житлові будинки. Поранених немає. Про це повідомляє військова комендатура міста. Вибух страшний, пошкодження вікна. Вікна повилітали, все, от тобі пошкодження, закриваємо плівкою. Пусть у сьомої ранку російські війська обстріляли місто Миколаїв. Поранених немає. Пошкоджені об'єкти, цивільної інфраструктури та житлові будинки. Показалося так, що в дім попала і дім почав рушитися. Від потужних вибухів прокинувся Ігор. Чоловік розповідає, біля його будинку ракети влучають не вперше. Два, третій раз уже. «Так, утретє вже в нас таке. Поступово це виходить, що то розбилося, зробили, це лофан, там заклеїли, то те. А зараз вже дійшло і до склопакета. Не витримали вже склопакети. Я вже боюся тут, бо вже втретє. І річ у тому, що, як так буває, на балкон вийшов з кавою, постояв і заходжу, і це такий вибух, і воно все летить». Найбільше постраждала дитяча кімната. В квартирі вилетіли усі вікна та двері балкону. Чоловік був вдома з дружиною. Так ми чуть -чуть піжу, то вибирали, два окна. Тут вже трохи прибрали, бо два вікна і все вилетіло. Двері, балкон повністю. Все летіло сюди, звісно. Наскільки розумієте, це дитяче. Так. В цьому будинку проживає і Сергій з 85-річною бабусею. Відтепер планують евакуюватися. Прилетіло додому. Прилетіло біля хати. Повиносило знову вкотре. повносило вже плівку. Не скло. Вже плівку винесло. Штапики вирвало. Не встигаєш плівкою загортати. Боїшся. Від сирени до сирени. Щоб хоча б погодні умови не пошкодили будинок. Але після сьогоднішнього прильоту дуже страшно тут. Дуже. Ми евакуйовуватимемо бабусю і звідси вивозитимемо. Одна з російських ракет влучила в міський будинок культури. Будівля зруйнована на 80%, говорить директор Олексій Чабан. «Було пряме попадання, влучання ракети. Ракета влучила в великий зал де повністю зруйнувала великий зал і пішли трі тріщини по всьому фасаду тому на, сьо на сьогоднішній день на сьогоднішню секунду важко так говорити але орієнтировано десь 80% зруйновано це і матеріально-технічна база і самі приміщення і будівля все будівля реконструкції чи встановленню не підлягає скоріш за все це буде висновок той, що треба зносити і будувати новий, тому що повністю пішли тріщини по всім несучим конструкціям. Працівники закладу в момент вибуху були на місці. Утім, ніхто не травмувався. На території виникла масштабна пожежа, з якою рятувальні служби оперативно впорались. Повідомляє військова комендатура міста. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.